І ми переходимо до наступної доповіді, вона одноосібна. Я пропоную до мікрофона долучитися Ніколаєнка Наталії, директорки наукової бібліотеки Державного біотехнологічного університету. Це назва нова університету, Наталія, я думаю, все розкаже. Кандидат науки соціальних комунікацій і її доповідь називається Трансформація діяльності університетської бібліотеки в умовах сучасних викликів. Наталя, добрий день. Ми з вами починаємо. Тема вже заявлена, і ми зараз всі дуже багато ми говоримо про трансформацію, про перехід на роботу онлайн. Вона не нова, але ж в нашій ситуації з нашою бібліотекою. Вона така, знаєте, дуже використана використана далі. Ми, хочу вам сказати, що у нас відбулося об'єднання в Харкові чотирьох вишів: це університет технічного сільського господарства імені Петра Василенка, потім Національний аграрний університет імені Докучаєва, Харківська державна до академія і державний університет харчування та торгівлі. Об'єднання було на рівні спочатку розпорядження уряду нашого, а потім уже наказом ООН. Ну, Об'єднання об почалося в липні 2021 року, але ж бібліотека об'єднувалася, ну, скажімо так, Робітники бібліотеки, всі кадрові питання, все-все інше, об'єднання фондів, бо ми, у нас дуже велика на нас матеріальна частина, е, е, так сказати, і того нас об'єднували в останнє, і ми наказом зараховані всі бібліотеки Державного біотехнологічного університету 31 грудня. Ну, там з 7 по 31, остаточно було 31 грудня. Е, і... Е, і оця трансформація бібліотечної діяльності стала не тільки процесом перетворення чотирьох бібліотек в одну, а процесом встановлення нової системи інформаційного забезпечення освіти, науки і виховання в Державному біотехнологічному університеті. Трошечки вам скажу, що ну, так, для загального уявлення про бібліотеку, ці півтори мільйони фонду наукової літератури більш ніж 50 тисяч, художньої 160 тисяч, навчальної близько 800 тисяч, е бібліотечних пунктів, 15 абонементів, читальні зали, які територіально розташовані по факультету, да, дуже по всьому місту і е забезпечення дійсно, ну, інтернетом і Wi-Fi. І переплата здійснювалася у всіх бібліотеках, але бази програмне забезпечення, рівень розвитку бібліотек, підготовка штату, вона була вся ну, дуже на різному рівні. Е, укомплектували штат, ми по третій категорії заплати праці не дали нам другу, 55 е, чоловік, хоча ми е, перейняли функції метод-центру, і це нам обичали зробити у в в першому кварталі. 22-го року, але не сталося, почалася війна, і ми до війни жодного разу, тобто я об'їхала всі тілі, з усіма познайомилася, ми писали звіт уже разом, і кожна бібліотека потім все сумувала, і написали звіт роботи бібліотеки уже як ДБТУ, і я таким чином познайомилася з роботою бібліотек, Ну, скажімо так, на першому етапі, ідесь десь там у нас вже якісь були такі задаточки створення сайту, платформа ну, працювали ми над цим і репозиторію, звісно, що таке інше. Але почалася війна і Харків, Харків дуже страждає в цю війну, ми дуже близько за логістикою. І що нам прийшлося зробити, коли ти всіх не ну коли ти всіх співробітників не бачиш, не бачив, мала з ким спілкуватися, і знаєш тільки який постяг в да? бібліотеці, з яким ти повинен запустити цю роботу. Перший крок це реалізаційні зміни, пов'язані з об'єднанням бібліотечних книгозбірень, Одну, що створила унікальні виклики і завдання для колективу. А коли є виклики, то Є обов'язковий розвиток, Ми це, ну, директори це розуміють. Другим пробом було затвердження структури, оборядкування штату, підбір одного програмного забезпечення, бо всі було різне, у когось зовсім не було програмного забезпечення, тобто бібліотеки були не автоматизовані, ну, репозиторії були, але ще електронних каталогів не було. Проведено територіальне узгодження, потовано штат, розділи згідно третьої групи заплати праці. Ну це такі організаційні великі моменти третім кроком було збереження найкращих традицій. Ми говорили е, про це з своїми представниками бібліотек. Що ми повинні зберегти всі традиції, які були з бібліотеки, все, що є краще навчатися друг у друга, доповнювати один одного і, і, і, звісно ж, підтримувати всі проекти, в яких ми брали участь, загальні національні, регіональні проєкти та проекти власної генерації. І тут четвертий крок, це, ну, у нас трошечки було часу в, в, в, в січні, ми, Зібрали всіх, бо в нас були дописувачі в штаті бібліотеки Вікіпедії. Ми поговорили про те, що потрібно все зібрати на сторінках Вікіпедії, щоб було, ну, хтось зовсім нічого не робив, якісь бібліотеки мали ну, свої сторінки в Вікіпедії, та, щоб це було потім такою платформою для об'єднаної бібліотеки для БТО. Ми про це поговорили, ми сконвертували одну, один із електронних каталогів е, бібліотек і приступили до його редагування, і ми почали об'єднувати ресурси репозиторія. Ну, ми там працювали дуже багато, консультувалися над виростом і спрес майже цю функцію виростки, але не сталося. Ми вручну зараз все це переносимо, щоб об'єднати ресурси бібліотек. Але і прийшлося дуже, дуже різко змінювати пріоритети роботи і навчати людей онлайн, і тому що нам потрібно. Зараз немає в бібліотеці, знаєте, ось таких відділів, які займаються тим функціонально, тим, яка робота у нас на часі, то ми робимо. Тобто вже об'єдналися і за ці півроку багато чому навчилися і розставили пріоритети, щоб ці всі, всі для своєчасного та повноцінного інформаційного забезпечення фабових потреб науковців і завдяки цих реалізації бібліотек, що успішно розвивалися, ми організували надання відкритого доступу до зрукованих та електронних документів, продовжується формування сучасних інформаційних, Ресурсів власної генерації та застосовується впровадження нових форм роботи організацію з віддаленого користувача. Тобто, ми всі перейшли на віддалену роботу. і Ви знаєте, що весь Харків і школи, і на всі навчальні заклади вони навчаються зараз в віддаленому режимі. І я хочу вам показати наші паркуси. На... Ну, зараз дякувати Богу, десь забиті вікна, щось зроблено, але на той момент ну, такі перші бомбардування ми десь встигли вивезти сервери, а десь сервери ми не встигли бо забрати, бо там вже були як це сказати, ну, в нашій військовій, в цих приміщеннях, і вже доступу ми до них не мали. Все, що ми змогли, ми вивезли. В перші дні війни скопіювали на хмару да, електронні каталоги, але, на жаль, одини серверів з повнотекстовими базами навчальної, наукової літератури ми втратили. Ну, ми ще маємо надію, що він там десь є, але ж прийшлося, і на цій базі саме і був, і на цьому сервері був електронний каталог, то, ну, скажімо так, пересічні громадяни нам допомогли, дали серверну машину, і ми в квітні запустили, на початку квітня, ми запустили електронний каталог, роботу електронного каталогу, і почали відновлювати повнотекстову базу. На цьому сервері дуже було багато проблем, бо у Харкові обстріли, і нам ми повинні були розмістити цю серверну машину з відкритим IT-адресом, білим, як кажуть інженери, і ми шукали місце і там, де ну, були обстріли і перестали працювати світло. То не працювали сервер, і вже було зрозуміло, що небезпечно, то ми за цей період три рази переміщували сервер саме з базою даних електронного каталогу в різні місця-місця для того, щоб працювати далі у детальному режимі. Ну, хочу вам сказати, що зараз наразі працює 30 чоловік, але починали ми... На початку квітня з 20 зараз до нас приєдналися ще 10 чоловік, 25 вони, з, них, з ними переговорили. Керівництво наше було в Узгороді, а, ну, а люди розкидані по Україні, як у всіх, це і за кордоном. Але ще мої дівчата всі, де б вони, вони знаходились, ті, хто мають, компетенції відповідні які потрібні на часі вони всі працюють і я дуже вдячна інженерам що вони нас вітянуть у цей, цей сервер і все що можна для того щоб бібліотека була щоб бібліотека працювала і ми собі поставили завдання підтримка навчання досліджень ну про це я говорила навчальній раді університету у нас вона відбулася у липні так трошки затримкою Надання високоякісних професійних послуг, збереження просування експлуатацією своїх унікальних колекцій, організація доступу до світових ресурсів і створення своєчасного інформаційно-адаптованого середовища. Хочу сказати, що нам вдалося під обстрілами в квітні на початку було дуже, ну, знаєте, транспорт не ходить і. 500 примірників рідкісних і цінних які були в бібліотеці Докучаєва і не Докучаєва окно, ми визвили Лузгород. І я вдячна співробітникам, які пішли і, ну, туди до бібліотеки. саме, ми їх після перших обстрілів перемістили там в сейфи і таке інше, а потім вже нам дали машину з Ужгорода, і ми це все перевантажили і передали на зберігання туди, де хоча було хоча б ці видання, але там залишилось дуже багато ще видань. Після 1900 дев'ятсот року Вибачаюсь, похворюсь, ну все покаціли, вікна забиті. Дякую. І ми Наташа, Наташа, три хвилини. Вибач, три хвилини. Я сподіваюся, що вся інформація буде в твоїй статті, яку ми будемо подавати до спокусу. Три хвилини. Так, да, я кажу про власний сайт, який ми розгорнули за оці півроку. Я кажу вам про репозиторій, який ми наповнюємо, і зараз маємо уже сайт повноцінно функціонує, всі розділи, все, все працює, все зробили. На всі потреби користувачів він відлухається. І запрошу, репозитарії зараз за цей період розмістили більше, ну, вже майже 8 тисяч, я там цифри буду надавати. Всю роботу з доступом до повнотекстових, учит... ну, враховуючи, що IP-адрес змінився на Чернівці, все це зробили з Web да? і продовжуємо роботу з інформаційно-аналітичною. Вчора зустрічалися з Тиханковою, вона готувала доповідь саме для наших співробітників, бо їх близько 900 і хочу сказати, ну, ще одну хвилинку ще, що ми коли наповнювали сайт, ось місяць у нас такий був, щоб ну, не втратити оту дистанційну, той зв'язок з користувачами, то ми в соціальних мережах розширили свою присутність, і зробили корисні е, такі Рубрики, як корисна інформація у воєнний час, нація, яка читає, перемагає, і настане довго даний війні. Вільна Україна переможе. Відкриті ресурси для науки, освіти це класика, друже, Григорійського роду триста, письменників, ювіаляри. І цифри ви бачите всі на екрані. Нашої роботи на 15 вересня, скільки було опубліковано документів, і ми це продовжуємо робити. Приєдналися до групи волонтерів Української бібліотечної асоціації з архівуванням документів про війну. Зараз вже, ну, тут у мене 4 тисячі, більше 5 тисяч документів на сервер розміщено е, Анною Гончар. Да? І дівчата ще волонтерять самі. Вони самі, ну у них немає послідчень волонтерів, але ж вони волонтерять. Хтось роздає ліки формує комплекти для людей, хтось ще щось готує. В повному об'ємі, бачите, представлена вся робота, бібліотека, ми працюємо. І, ну, про сервер я вже вам сказала, десь 400 тисяч нам записів треба відновити на, в електронному каталозі, ну, перенести сконвертованих, десь більше 25 тисяч повних текстів в репозиторії робота продовжується. Літопис ведеться да, і ви портфоліо, про який я докладала, і ви знаєте, що у нас є такий ресурс, він продовжує функціонувати і розширюватися. Да. Дівчата дуже беруть багато, беруть участь у всіх заходах, які проводяться онлайн для того, щоб підвищити кваліфікацію, але ж у нас ще є свої робочі групи. Ми зустрічаємося, є групи Вайдер і скрізь скрізь, для того, щоб бути на зв'язку. Хочу вам показати це 23-го лютого ми були на нагородженні кращій бібліотеки року нашого Харківського методичного об'єднання, а потім ще додалися нагороди від Вікіпедії, як кращий дописувач Вікіпедії, наймолодший дописувач Вікіпедії, який дуже багато розміщають. Не буду говорити, які у нас далі плани. В принципі, всі я заходи ну, занотувала і все вам розказала, які, з якими об'ємами ми роб, працюємо. У нас запланований перехід на нове програмне забезпечення і таке інше, бо у нас зараз російське програмне забезпечення. І робота з рідкісними фондами, фондами підвищення рейтингових показників, бо у нас є досвід, коли ми за півроку в університеті в рейтингі веб по на 76 сходинок вверх. Тобто рейтинг університету піднявся, і ми знаємо, як це робити, як правильно працювати з сайтами, з перекресними посиланнями, з портретами науковців, бувся і база гаданах, і ми зараз над цим працюємо. далі. І хочу вам сказати одне слово, що ми стали більш жінучкиними. Люди набувають нових навичок, покращують командну роботу, максим, максимальну креативність проявляють та сприяють інноваціям. Дуже консолідувався колектив, дуже. І ну, я вдячна всім за підтримку цим людям, що все ж таки бібліотека в таких складах, їх умова вона живе. І останній меседж, ну це для мене так і, і я, Ну, розумієш, що директори мене зрозуміють, все, що було вже зроблено, можна б зробити було краще. Це не про те, що ми робимо все погано, а що ми будемо, ми відновимося обов'язково і ми будемо розвиватися. Дякую за увагу. Наша, дуже тобі дякую. Вже, вже в нас вся спільнота в сумі ридає. Щиро тобі дякую за таку пронизливу, Щиро активу інформацію. Вибачте мене за емоції, але ж, ну, коли чотири бібліотеки перед відною і ти нікого не знаєш, ну, зрозуміли, да? І керівництва не знаєш, ну, ще, скільки працюєш, то, ну, воно так, але зрушили, дякуючи Богу і колективу. Я вас всіх люблю. Дякую, Наташа. Ми тебе дуже всі любимо і е, вітаємо кожен твій виступ. Я е, говорю повільно, незважаючи на мінімум часу, щоб перекладач зміг донести цю інформацію до е, зарубіжних наших колег. Е, Наташа, я тебе, як ніхто, розумію. Бо наш університет теж об'єднався, два вищі об'єднались і створили новий університет. Об'єднання в нас проходило дуже болісно, як і у вас. Тільки в нас було дві бібліотеки, у вас чотири. В мене просто, я хочу сказати, що 20 людей було звільнено на сьогодні, зараз. І я тебе хочу все ж таки задати один одне конкретне питання, які ви обрали собі програми забезпечення для каталогу, для вивкаталогу? Е, ну, ми зараз вивчаємо це питання, ну, зрозуміти нас правильно, немає... Ну, зараз наразі ну, все буде якби, вирішувати фінансова сторона і можливості університету. Да? То якщо це безоплатно буде Коха, але у Коха немає того функціоналу, до якого привикли дівчата, працю, працюючи з Ільбіс, Він дуже слабенький порівняно з цією програмою, то може юний Ліп, це, ну, якби він писався зі мною, Юніліп, я знаю його і знаю, що він зараз розвивається, то може буде він. Але ж це тільки ну, якби перший крок того, що ми робимо і я думаю, ми визначимося обов'язково, але я розумію, що в цій ситуації не дуже швидко. Бо Ну, немає ні меблів, ні техніки, нічого немає. Ну, це вже будемо вирішувати з керівництвом. Дякую, Наташа. Я розумію, що у всіх нас, як ну, фахівців обізнаних в цьому питанні є різні свої варіанти, пропозиції. Отак наприклад, вона пропонує краще Коха, але це питання повинна бути, ну, Наскільки прискіпливо вивчена і безумовно, що приоритет в цьому саме ваша думка як бібліотека. Наташа, щиро дякую. Знаю, що буде твоя стаття подана до журналу нашого конференції щорічнику, який індексується з 2019 року статті «Всі проіндексовані в спопуст». Тому, колеги, будемо читати публікацію Наталії.